Tenk att du ikke lenger kan leve trygt i ditt eget land. FN-konvensjonen om flyktinger er en avtalelse som skal gi deg beskyttelse dersom du må flykte på grunn av krig eller forfølgelse. Men du må först få status som flykting. Det kan du få på to måter. 1. Du kan oppsøke FN, för exempel i ett naboland, och søke FN om flyktingsstatus. FN mener du har behov for beskyttelse ikke er trygg der du er nå, kan du bli valt ut som kvoteflyktning. Du må nu vente til FN finne plass til deg i ett land som er villig til å ta imot deg. 2. Du kan reise direkte til ett land som har underskrevet flyktningkonvensjonen og søke om asyl där. Men vanlige reiseruter blir ofte kontrollert av de du flykte fra eller till. Da er ofte menneskesmugglere eneste utvei. Som asylsøker må du ofte vente lenge før du vet om du får bli eller ikke. Om du får bli, kommer an på hvordan myndighetene tolker FNs flyktningkonvensjon, og om du klarer å overbevise myndighetene om at du trenger beskyttelse. Hvis du får avslag, må du reise tilbake till landet du kom fra. Hvis du får ja, kan du endelig begynne ett nytt liv.